Kas sa usud, et taimed suhtlevad oma vahel? Seda saab tõestada ühe katsega ja saab seda ise kodus järgi proovida. Meil on siin üks toores avokaado ja banaan, Paneme nad kokku ühte kilekotti. Siis võtame veel ühe küpsebanaadi ja veel ühe toore avokaado ja paneme need eraldi kilekottidesse. Nüüd jätame need banaanid ja avokaadot paariks päevaks kilekotidesse seisma. See tulemus võiks olla umbes selline, ehk siis avokaado on koos banaaniga kiiremini küpsema hakkanud. Põhimõtteliselt see banaan siin ütleb avokaadole, et hei, kole, küpsega kiiremini. Aga see teine avokaado, mis on eraldi kilekotis, see ei saa seda sõnumit kätte, sest et ta on kilekotis. Aga kuidas see siis saab niimoodi olla? Selle küsimuse uurimiseks läheme rakku tasandile ja uurime taimerakku ehitust. Kõigepealt me juba teame, milles koosneb loomarak. Vaatame hästi kiiresti, mis on taimeraku puhul sama ja mis on erinevad. Esiteks mõlemas on tsütoplasma, tsütoskelett, rakumembraan, rakutuum, sile- ja kared tsytoplasma võrgustik, ribosoomid, koltsikompleks, lüsosoomid, vesikulid ja mitokondrid. Aga lisaks on taimerakudel veel ka plastiidid tugev rakkukest ja vakuool. Neid kolme loomarakkus pole. Mida need organellid siis teevad? Rakukest aitab taimerakudel hoida kindlat kuju. Näiteks suudavad taimerakud endasse koguda palju vett just seepärast, et rakkukest aitab rakul kuju hoida, et see lõhki ei läheks. Rakkukest koosneb põhiliselt selluloosist. Ja kui rakud vananevad, siis need muutuvad puiduks või korgiks. Ning kui me räägime sellest avokaado küpsemisest, siis alguses, kui avokaado on toores, siis on see kõva ja puine sest rakukestad on hästi tugevad, aga küpsemisel muutub rakukest viljade rakkudes hoopis pehmeks ja selle tagajärjel kogu avokaadoga. Vakuool on nagu ladu. Seal säilitavad taimerakud oma toitaineid, kui rakud on noored ja ka jääkaineid, kui rakud on vanad. Näiteks kui taimerak ise toitaineid toota ei saa, siis saab vajadusel vakuoolidest võtta. Näiteks avakaadovakuoolides säilitatakse palju lipiide. Sellepärast on avokaado hea rasva allikas. Aga vakuoolides saavad taimerakud säilitada igasugu aineid. Näiteks viljade rakkudes olevates vakuoolides on palju suhkruid, mis teevad viljad maitsvaks, et loomat tahaks neid süüa ja seemneid levitada. Aga vakuoolid võivad sisaldada ka aineid, mis teevad taime kibedaks või isegi mürgiseks. Ja seda just selle eesmärgiga, et kaitsta taime ära söömise eest. Taimerakkudes on veel plastiidid. Neid on nelja tüüpi. Krooplastiidid, ehk kõikide plastiidide eelplastiidid, mis jagunevad ja seejärel arenevad nendest leukoplastid, kloroplastid või kromoplastid. Ja plastiid võib muutuda ühest liigist teiseks, näiteks kloroplast kromoplastiks või leukoplast kloroplastiks. Kõigepealt, kui avokadovili on veel toores ja roheline, kasvab otsas, siis seal on palju kloroplaste. Kloroplastid on organellid, kus toimub fotosüntees ja see tähendab, et päikesevalguse abil toodavad taimerakud veest ja süsihappe kaasist ja jääkainena eraldub hapnik. Glükoosi saavad taimerakud kasutada energiatootmiseks või rakuehituskivideks. Aga nüüd, kui avokaado hakab küpsema, siis muutuvad kloroplastid kromoplastideks. Kromoplastid siseldavad värvilisi pigmente, ehk karotinoide. Banaanidega on seda veidi paremini näha. Algul on banaanid rohelised ja kui küpseme hakkavad, muutuvad kollaseks. Ehk kloroplastid asenduvad kromoplastidega. Need annavad taimeosadele erksemat värvi. Mõnel juhul kasutavad taime tärksat värvi ligimeelitamiseks. Et uu loom, vaata kui ilus punane vili, mul on söömind ära ja kakamuseem, et kuskil kaugemal välja, et saaksin levida. Ja siis on veel leukoplastid. Need on varuainete näiteks tärklise säilitamiseks. Leukoplastidel pole värvi. Näiteks banaan säilitab oma tärklise varu leukoplastides ja seepärast pole banaani sisemisel osal ka mingit värvi. Aga te olete kindlasti juba, et okei-okei okay, okay, kromoplastid, kromoplastid räägi parem, kuidas need taimed ikka suhtlevad. Lühike vastus on, et taimed saadavad üksteisele keemilisi sõnumeid. Näiteks teatud liiki taimed hoiatavad üksteist kahjurite rünnaku eest. Selle asemel, et karju tõetevaatus, lehedäid ründavad saadavad nad teile ühe molekuli, mis lendub teise taimeni ja teise taimerakud tunnevad molekuli ära, Savad aru, mida see tähendab ja siis hakkavad taimerakud tootma näiteks kahjuritele mingit mürgist või ebameeldiva maitse ainet. Ehk selleks ajaks, kui lehedaid temani jõuavad, ei tahagi lehedaid enam seda taime süüa ja taim jääb kahjustamata. Või kui banaan panna avokaadoga samasse kilekotti, siis küpse banaani rakud eritavad sellise kaasi nagu etüleemi molekule, millest avokaado saab aru, et umbes Okei, küpseb nüüd kiiremini on ju! Ja mida rohkem neid molekule avokaadoni jõuab, seda rutteem hakkavad avokaado rakukestot pehmenema. Nii siis, kui me näiteks soovime vältida puuviljade riknemist, siis on kasu sellest, kui me tunneme taimeraku ehitust ja biokeemiat. Võtame kokku. Esiteks, taimerakkus on osaliselt samad osad, mis loomarakuski. tuum, tsütoplasma, tsütoskelet, tsütoplasma võrgustik, nii kare kui sile, ribosoomid, mitokondrid kompleks, lüsosoomid, vesikulid ja rakkumembraan. Teiseks, lisaks on taimerakul veel organellid, mida loomarakus pole. Rakukest, mis annab taimerakudele tugevuse, vakuoolid, mis säilitavad toitaineid ja jääkaineid ning plastiidid, mida on nelja liiki. Proplastiidid, leukoplastid, kromoplastid ja kloroplastid. Kolmandaks, proplastiidid on kõigi plastiidide eelplastiid, Kloroplastid on rohelised, neist toimub fotosüntees. Kromoplastid on värvilised, need tekivad viljade küpsemisel. Leukoplastid on valged, nendes hoitakse varuaineid. Aitäh vaatavast ja elame veel! Ja teie siin ei suhtle oma vahel!